הפעם, אתם מתבקשים לחלק ולפשט. נתון ביטוי שמורכב משורש אחד חלקי שורש אחר. המפתח לפישוט הביטוי הוא הכלל שלפי ושורש הריבוי חיובי של X חלקי השורש הריבוי חיובי של Y שווה לשורש הריבוי חיובי של X חלקי Y. כל זה נובע מחוקי החזקות עם נתונים שני גורמים. שמועלים בחזקה מסוימת והוצאת שורש ריבועי חיובי שוות ערך להלאה בחזקת חצי, ובכן נעלה את כל אחד מהגורמים בחזקה מסוימת, ולאחר מכן נחלק אותם, פעולה זו שקולה לחלוקה של שני הגורמים תחילה, ולאחר מכן להלאה אתם באותה חזקה. נעשה לגבי הביטוי הנתון. נוכל לרשום הביטוי גם בצורה, השורש הריבועי של, קצת קשה לכתוב סימן שורש גדול כל כך, השורש הריבועי החיובי של 60x בריבוע, נתבונן תחילה במקדמים של כל אחד מהביטויים האלה, וננסה לפשט אותם. המונה והמחנה מתחלקים שניהם ב-12. 60 לחלק ל-12 שווה ל-5, ו-48 לחלק ל-12 שווה ל-4. המונה והמחנה מתחלקים שניהם גם ב-x. במונה x בריבוע לחלק ל-x שווה ל-x. ובמחנה x לחלק ל-x שווה ל-1. אם אנחנו מחלקים את המונה בגורם כלשהו, אלינו לחלק גם את המחנה באותו גורם. ובכן, הביטוי כולו שווה ל, שווה ל, השורש, ובתוכו 5 חלקי 4, 5 רביעיות, אפשר לרשום זאת גם בדרך... בדרך שונה במעט, אך נרשום זאת כך, 5 רביעיות, במכנה לא נשאר כלום, מלבד ה-4, ובמונה נשארו ה וה-y, מכפלה של x ב-y. נוכל להשאיר את הביטוי בצורה הזו. אך נוכל להמשיך ולפשט אותו ולהוציא עוד גורמים מסימן השורש. נוכל לומר למשל שהביטוי שווה ל- 1 חלקי 4 כפול 5 כפול xy. וכל זה כמובן מתחת לסימן השורש. והשורש הזה שווה לשורש הריבועי, השורש הריבועי החיובי של רבע, כפול השורש הריבועי החיובי של 5xy. ומהו שורש הריבועי של רבע? אם תחשבו על זה, זה בעצם השורש של חצי כפול חצי. הרבע שמתחת לסימן השורש שווה לחצי 0 x 3 0 x שווה לרבע. וגם אם רואים זאת באופן טויטיבי, לב לכך של 0 שווה לשורש הריבועי של 1 חלקי השורש הריבועי של 4. השורש הריבועי של 1 שווה ל-1, החיובי של שווה לשתיים. וגם בדרך הזו אנחנו מקבלים תוצאה של חצי. ובכן, אם נפשט את השורש הראשון לחצי, נוכל לרשום את הביטוי כולו בצורה חצי כפול השורש הריבועי החיובי, נרשום הכל בכתום, כפול השורש של חמישה XY. לא נשארו גורמים נוספים שאפשר להוציא מתחת לסימן השורש. אף אחד מהגורמים שנשארו אינו ריבוע שלם.